اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة خير. اللهم اقنعني بما رزقني اللهم اقنعني بما رزقني وبارك لي فيه وبارك واخلف على كل غائبة لي بخير اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي في وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير اللهم قنعني بما رزقتني اللهم قنعني وبارك لي فيه وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير اللهم نقّن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 وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وبارك لي فيه واخلف على اللهم بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي واخلف على كل غائبة لي بخير اللهم اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير. اللهم اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبةِ اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلُف على كل غائبةِ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 اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلف على كل وقنعني بما رزقتني اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وبارك لي فيه واخلف على كل غير. قَنِّي عَنِي بِمَا رَزَقْتَنِي اللَّهُمَّ قَنِّي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَأَخْلُفْ عَلَيكُمْ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 اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلُف على كل اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلُف على كل غائبةِ. خير. اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه وأخلف على كل غائبة لي بخير اللهم قناني بما رزقني اللهم قناني بما رزقني وبارك لي في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 اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلُف على كل غار، خير. اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي في، وبارك لي في وبارك لي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 اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، واخلُف على كل غا